נפתור שתהיילס תוך יומטרית נוספת שבה התגובה מתרחשת בתוך תמיסה. יש לנו אבץ מתחתי, המגיב עם חומצת מלח מימית. אנחנו רואים כאן את האבץ המתחתי וחומצת המלח המומסת במים. זאת תמיסה מימית, הממיס הוא מים. ואלה התוצרים של התגובה? נתון הריכוז של התמיסה. ושואלים... מהו הנפח של חומצת מלח 2.50 מולארית במיליליטרים? היינו לזכור שהטבעה צריכה להיות במיליליטרים. הדרוש כדי להגיב בצורה מלאה עם 11.8 גרם של אבץ. נראה איך לפתור את זה. אנו מתחילים עם 11.8 גרם של אבץ. עלינו לחשב כמה מולים של אבץ יש ב גרם של אבץ. ואז בהנחה שהמשוואה מאוסנת, נבדוק שאת אחר כך, אך בהנחה שיש לנו משוואה מאוסנת, על כל מול של אבץ נצטרך שתי מולים של חומצת מלח. כשנדע כמה מולים של חומצת מלח דרושי, נחשבת את כמות התמיסה הדרושה. על בסיס הריכוז הנתון. בואו נעשה זאת. את זה זה יותר פשוט. אבל כרציתי להגיד לכם מה תוקנית הפעולה בפני ביצועה. לפני הכל, בואו נוודש שם משוואה האכן מאוזנת יש לנו הווץ 1 באגף שמאל וווץ 1 באגף ימין שני מלמנים בשמאל ושני מלמנים בימין שני חלורים בשמאל ושני חלורים בימין זה נראה מאוזן בואו נפתור את השאלה אנחנו 11.8 גרם של הווץ זה הנתון שלנו פעם זה הנתון. עלינו לחשב כמה מולים של הווץ יש ב-11.8 גרם. אני רוצה להפוך את זה למולים, זה מולים של הווץ, חלקי גרמים של הווץ, מולים לגרם. בטבלה המחזורית אפשר למצוא שהמסה האטומית של הווץ היא 65.38, המסה של מול אחד היא 65.38, זה אחד מול על כל 65.38 גרם. וערך 1 חלקי 65 מול לגרמי תנינימה, אשאיר את החישוב עם המחשבון לסוף גרמים של אבץ מצמצמים עם גרמים של אבץ ישר לנו 11.8 חלקי 65.38 מולים של אבץ עלינו לחשב איזו כמות מיסה של חומצת מלח דורשה. דבר הבא שאני אצל היא כמה מולים של חומצת מלח דורשים. אנחנו רואים שבו כל מול של אבץ דורשים שתיים מולים של חומצת מלח. כתוב זאת ככה, על כל מול של אבץ. אשים זאת במחנה ושנצרעים. תרושים שתי מולים של חומצת מלח. זה מה שדורש. אנחנו יכולים להכפיל את המולים של אבץ, שהצטנצמו, זו סיבה שכתבת שתיים, אחד 1, חלקי 2, שתי מולים של חומצת מלח, על כל מול של אבץ. מה זה נותן לנו? אני לא ארוך עכשיו את החישוב, זה 11.8, כפול 2, חלקי 60, 5. שלושים ושמונה, מה שאנחנו שואלים מולי של חומצת מלך דרושים, מולי של חומצת מלך HCI דרושים. וזו פתרת למשהו שאלה. אנחנו חושבים, אי זה נפחת מיסד דרוש? אני יודע את מספר מולקולת הדרוש. אנחנו חושבים, איזו קמות מיסא מכל אחד מספרם של מולקולות. אנחנו רוצים ובסוף נהפוך את זה למיליליטרים. אז נתחיל עם ליטרים, כי המולריות נתונה תמיד בליטרים. נכפיל את זה. אנחנו רוצים שהמולים של HCI יצטמצמו. נכתוב זאת במכנה. מולים של חומצת מלח. אנחנו רוצים ליטרים של חומצת מלח. נכתוב ליטרים של תמיסה. של תמוצת מלח 2.50 מולרית שכותבים את ה-M הזאת זה מולריות אנחנו מניחים שמדובר בתמיסה כי נתון הריכוז של המומס בתמיסה כמה מולים יש לדיטר? זה מה שאומר הריכוז? זה מולים לליטר 2.50 מולים על ליטר של תמיסה זה הפירוש של מולריות, זאת ניסה 2.50 מולריות, המולריות שלה היא 2.50 שלהם 2.50 מולים על כל ליטר. כתבתי את המולים בבחנה, כי אני רוצה שמסתמצמו, זה 1 חקי 2.5, מצמצם את שני אלה, זה מסתמצם עם זה, השארנו לנו 11.8 כפול 2 במונה. לדבמחנה ישנו 65 כפול 2.50, 65.38 כפול 2.50, מקודש 56, צהודות אמเลיתים של H C I, בירוק נختار דרושים, required, תימציאם. בסוף נוכל להוציא את המחשבון ולקבל את התשובה, התשובה צריכה להיות במיליליטרים, כרגע יש לנו את התשובה בליטרים, והחישוב הזה נקבל מספר מסוים, אני יודע מה הוא, ובכל יהיה בליטרים של תמיסה של חומצת מלח 2.50 מול ארץ. נעשה attack back, copy paste, נהפוך את התוצאה זה מה שהיה לנו מהשורה הקודמת כדי להפוך את זה. למיליליטרים אנחנו רוצים שהליטרים יצטמצמו. נעשה את זה ככה. מיליליטרים, אנחנו רוצים את התשובה בליליליטרים. כמה מיליליטרים יש בליטר? ישנם אלף מיליליטרים בליטר. בכל השלבים שהראיתי עד עכשיו, הכוונה היא שהיחידות יצטמצמו. אני מקווה שזה עוזר להבנה בשלב הזה חילקנו ב-2.50 כי יש לנו יותר מאחד מול לליטר כמה מולים שיהיו דרושים יהיו לנו פחות לליטרים דרושים וכן אנחנו מחלקים במספר שהוא גדול מאחד אם זה לא מובן לכם, התייחסו רק לנושא היחידות בכל מקרה, בכל אחד מהשלבים הייתי רוצה שתבינו גם את המספרים נחזור לשאלה אנחנו פקחים את היחידות למילי ליטרים. אז עכשיו ריקנו לליטרים. עכשיו כשאנחנו מצמצמים את ליטרים, נישאר במונין אחד של נקודה שמונה, כפול שתיים, כפול eleven, חילקי ששים כפול שתיים, לנו של תמיסת מלח 2.50 מולארית מיליליטרים של חומצת מלח 2.50 מולארית אני רוצה שה-2.50 מולארית מול מול מול מול של ה-CI יבלבל אתכם ולאינם מספרים הם משתתפים בכישוב זה רק סימון של סוד התמיסה במקום זה יכולתי לכתוב אה, ליטרים של התמיסה אם המספר הזה מבלבל ארית, אנחנו יכולים לכתוב ליטרים של התמיסה וזה יהיה מיליליטרים של התמיסה אני לא רוצה שה2.5.0 זה יבלבל אותם זה רק שם התמיסה של הריקול שלה, ככה הוא מזהים אותה כעת הגענו לפתרון השאלה עלינו לחשב את המספר הזה ניקח את המחשבון. יש לנו כפול 2 כפול 1000 חלקי 65.38 וגם חלקי 2.50, זה במכנה מקבלים 144, בואו נראה מספר הספרות המשמעותיות, רק שלא ספרות משמעותיות, נשאר שלא ספרות משמעותיות, נכתוב 144 מיליליטרים, זה 144 מיליליטרים של התמיסה או של התמיסה של קומצת המלח 2.50 מול סיימנו, אני מקווה שנהניתם